Iohannis i-a peletit Iorichi de Dencil cu aceea subliniere Imoned, nu a vrut să îi răspund la telefon. Premierul Viorica Dencil dezbluie într-un interviu acordat jurnalistului Victor Ciutacu, pentru România TV, ce presubluiere din tele Iohannis nu a răspuns la telefon când a sunat se, le informeze ce nu particip la subluiere din cadrul medie restabilit de Iohannis. Practic Presuvânghiere din tele a întors premierului gestul de la Sinfonia Lalelelor, când Dencil nu a putut se, îi răspund lui Iohannis. Întrebat dacă a comunicat direct prese din refuzul, Iorica Dencil a răspuns, am încercat. Asa cum am spus încă de la investirea mea, am încercat să pastrez echilibrul. Sa, am o bună cooperare interinstituțională. Am sunat azi pentru a-i comunica presebinte lui. Sa, am o discutie cu dansul. Mi s-a spus ca este într o intalnire. Sica nu poate răspunde. Sica aceasta această va dura pana la ora 11. Atunci am comunicat că nu o să mă prezint la Cotroceni azi la întâlnire. Am sperat ca președintele Sassanezi să discutăm acest aspect, dar reacția președintelui a fost o reacție publică pe care am văzut-o cu tot timp. Potrivit premierului, la sinfonia lelelor nu a putut vorbi cu președintele dar l-a sunat ulterior. Dansul a sunat, eu eram la eveniment, am spus că nu pot să vorbesc în acel moment pentru că era un moment festiv. Am sunat pe urma și si am discutat cu președintele. După cum a văzut. Eu am fost un om discret, un om care nu a dat publicitate astfel de lucruri. Mi s-a parut normal ca discuțiile sa aibă un caracter confidențial și si să putem să vorbim despre lucruri pozitive, nu despre lucruri care nu au însemnatate pentru Romania și pentru romani. Cred că acest lucru eu l-am respectat. Din pacate, domnul președinte nu a procedat în mod asemanator, a mai declarat Dencil.